Привіт, мої любі панянки та парубки! Це канал BioRavlik. Dishonored в перекладі означає невинно засуджений або зневажений, знеславлений, той, що позбавлений честі. Гра вийшла у 2012-му. Розробник французька компанія Ekain Studios. Отже. Беремо нормальний рівень складності. Вежа Данвол, Повернення додому. Ви щойно повернулися з багатомісячної подорожі, відвідуючи інші країни імперії, щоб попросити допомоги в боротьбі із чурячою чумою. Ви повинні передати їх дипломатичну відповідь імператриці, якій ви служите як лорд-захисник. Корво, якби тільки був ще хтось, кого б я довірила відіслати, щоб ти міг залишитись поруч, але більше нікого немає, і королівський шпигун був правою у тому, що наполягав відправити тебе. Чума забрала стільки людей, і ми повинні знайти ліки. Коли ти поряд, моє серце спокійне. Ми з Емілі будемо рахувати дні до твого повернення. Поспішай додому і принеси хороші новини. Річка Ренхейвен. Спустити човен. Ми відчалюємо. Відвезіть нас прямо до вежі. Лорд має новини для імператриці. Ми прийшли довгий шлях. Довгий шлях, щоб принести погані новини. Миряки кажуть, що над нами прокляття. Чорна магія. За бобони. Наскільки ми знаємо, ліки від чуми вже є. Можливо, ми живемо в дивні часи. Відсилати охоронці імператриці на пару місяців – це незвично. Це було важливо. Нам потрібна допомога і щоречою чумою. Цікавий механізм, який підносить наш човен з допомогою води та тиску. Нарешті вдома. Стабільний тиск. Імператриця буде чекати. Так, нова мета – доповісти імператриці, зустрітись з імператрицею в Альтанці. Я люблю все роздивлятися в деталях. Тиск був надто низьким, ці машини дуже чутливі. Розкажеш про подорож, чи там були кити. Зачекай. Спочатку пограємо хованки. У тебе є час. Матір зайнята розмовою з цим мерзенним старим начальником розвідки. Окей. Okay. Нова мета хованки oh, зустріти Емілі під кам'яним мостом. Коли тебе не було, мама здавалась дуже сумною. Я думаю, їй не вистачало тебе. If you're good at this. I'll ну, давай, закривай. Очі, я буду ховатись. Давай. Стелс. Натисни «С», щоб увійти в стелс-режим, потім залишайся за укриттям, щоб перервати лінію видимості ворогів і уникнути виявлення, підкрадаючись, твої кроки будуть приглушені. Окей. Вони цікаво ввели такий інтерактивчик взаємодії з щоб навчитись стелсу. виглядуючи з-під кутів чи, чи стін. Е, так. Натискаючи Q чи І, ви можете виглядувати з-під кутів. Це дозволяє вам дивитись вперед, щоб вас не помітили вороги. І ось направо, а Q наліво. Хоба. Хоба. Не знайдеш ти мене? Мені подобається, як тут працює стелс, тому що інколи буквально я стою поряд, навіть виглядаючи. Ось, так. А вона мене не бачить. Все, погралися в хованки. Ну що там скільки ще чекати нарешті Вау про монстрів говорить Та ж біжу я за тобою біжу Часково просимо, лорд-захисник. Перестань рухатись, Кембл. Ви, з поверненням. Звідти, де ви там були. Вони відправили його по всіх островах благати про допомогу. Втрата часу. Мій елексир вижене чомусь з цього міста. А тепер затримайтесь на хвилинку, верховний наглядач Кембл. Я не дуже впевнена, що малюнок схожий на Кемпбелла. Ну, 50-50. Окей. Вони хворі люди, а не злочинці. Ми зайшли надто далеко в цьому питанні, ваша величність. Вони, вони мої громадяни, і ми врятуємо їх від чуми, якщо зможемо, всіх їх. Дуже добре. Ми не будемо більше про це говорити. Корво повернувся. Залиш нас, будь ласка. Як бажаєте вашу величність? Ні разу не зрадник. Корво, на два дні раніше. Повний сюрпризів, як завжди. Як видно, це доволі прогресивно-індустріальне місто. Далі буде про це. Буде про жир скитів, який вони добувають, і на, на ньому працює багато техніки. На самому початку гри був механізм, який нас піднімав, працював на основі гідравліки. Добре. Дати листа. Даємо. Я сподівалася, одне з інших міст уже впоралося з цим раніше, знало про якісь ліки. Це новини погані, ми на переломному етапі. Боягузи. Вони збираються зробити нам блокаду, чекатимуть, чи перетворить чума місто на кладовище. Не хвилюйся, мама в порядку. Де охорона? Хто відіслав їх? Мам, де ввись? Що вони роблять на даху? Так. Бойовка. Ліва кнопка мишки, аби атакувати правою чи лівою рукою. І права кнопка мишки. Атакувати, якщо ти маєш зброю або силу. Нова мета. Ого! Лорд захисник, захистити імператрицю. Так. Блок. Натисни та притримай левт контроль. Щоб блокувати хідні атаки мічам, ідеальний час вивести ворогів з рівноваги та відкрити їх для смертоносної контратаки. Corvo, Дякую. Якби тебе тут не було. О, ні. Який жах. Гра починається зі смерті, трагедії. Корво, це все розбивається на частинки. Знайди Емілі, захисти її. Ти єдиний, ти знаєш, що робити. Чи не так, Корво? Сумно. Хороша була імператриця, феміністка. Скажіть усім нашим, подивіться, що він зробив. Так, він вбив імператрицю. Що ти зробив з юною Емілі? Зрадник. Її особистий охоронець, іронічно. Я буду дивитися, як тобі знесуть голову за це. Візьміть його. Ах, ти гімно не роздушений. Ну ви подивіться. Як бачимо, хтось підлаштував вбивство імператриці, скинув це на нас. А її доньку викрали. Що ж, панове, ставте коменти, пишіть вподобайки. Продовжимо у наступній частині. Слава Україні! Бережіть себе!